Як знайти земельні аукціони в Прозоропродажі? Всі аукціони, що публікуються в Прозоропродажі, шукайте на сайті e-Tender. У нас вся база торгів щодо державних комунальних земель різних категорій. На сайті працює зручний пошук за регіоном, населеним пунктом, площею та іншими параметрами. Також зверніться до нас і ми продемонструємо, як шукати та підберемо цікаві вам лоти. Додатково персональний менеджер налаштує вам підписку для того, щоб ви могли першими дізнаватися про нові аукціони в необхідному вам регіоні або населеному пункті.